الان وحصريا ابتدان الى الفرح والكلها الليلة سعيد في تخرج من خزاه المجد والعلم الثمين يا ام شاري الف, ألف مبروك انشدها نشيل بالتخرج والتفوق يا ناسنا الطيبين أو من خارج المملكة ودول الخليج الفرح وكلها هالليلة سعيد في تخرج من خذ المجد مين. يا مشاري ألف مبروك ممتاز. ينشد نشيد بالتخرج خروج لطيبين اطناخ طناخ ياسمي جادك الشهم الفريد دام حقك الطموحات وحلم السنين بالفخر نلت الشهادات والعلم الاكيد نلتها في الهندسة والصعب في يدك يلين. اشهد انك صامل كاف فزع الوجيد اشهد انك يا مشاريع يا ولد حر عزيزين بمقاطعتي، ليه ابوك سرور الشامخ الوفي يا الامين، ابوك سرور شيخ له رصيد، بالكرم والجود راسها الرجال الغانمين، ربعك العتبان قوم لهم فخر اكيد، العتبان للرفيقة وفيا في درع من منها للطالات والعز والمجد قوم ربط الشدايد معادنهم جديد، جيت لك أحلى الثهاني مع عب القصيد بسوطة والفرح بك السنا في وضحك اللعين، الله يذم السعادة وعسى عمرك دي مديد، يا مشارية ما بين العالمين، عمرك مديد، يا فخرها ما بين العالمين، جيت لك أحلى الثهاني مع عب القصيد والفرح بك السنا في وضحك اللعين، الله يذم وعسى عمرك مديد يا أمشاري يا فخرها ما بين العالمين ابتدى ليل الفرح والكل هل سعيد في تخرج من خذ المجد والعماد ثمين يا أمشاري الف مبروك انشدها نشيد بالتخرج والتفوق يا ناس الطيبين اطناخ اطناخ شاسم جدك الشهم الفريد دام حققت الطموحة بالفخر نلت الشهاده أكيد. نلتها في الهندسه والصعب في يدك يلين اشهد انك صامل انك في فزع وجريد، اشهد انك يا مشاري عزومك ما تلين يا ولد حر عزيز بمقافه عتيد، ابوك سرور الشامخ الوفي يا الامين، ابوك ال سرور شيخ له صيد بالكرم والجود راسه الرجال العتبان قوم لهم فخر أكيد العتبان الرفيقة وفي درع حصيد منها للطالة والعز والمجد تليد قوم وقت الشدايد معادنهم مع جديد جيت لك أهل التهاني مع عذب القصيد والفرح فيك السنافي وضح فيك العين الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد يا مشاري يا فخرة جيت لك أهل التهاني مع عبد ستة القصيد ستة والفرح ستة فيك السنافي في كل عيد الله يديم السعادة وعسى عمرك ستة مديد, ستة مديد ستة يا مشاري يا فخرها ما بين العالمين ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقالة